A după dezvăluirile lui Sebastian Ghid, un ticlos complet lipsit de caracter. Un instrument al securitilor, hoi destul de idiot. Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a reacționat după interviul lui Sebastian Ghic, în care acesta poveste sub despre relația sa cu Serei Subliniere în special cu fostul director George Maior, sublinierei fostul prim adjunct Florian Coldea. Într-un mesaj adresat chiar Jurnal Subliniere de TV, Orino, vidiu, vântu vorbe subliniere-te despre implicarea lui Sebastian Ghic în preluarea postului Realitatea TV de la el subliniere-i afirm ce întreaga operațiune a fost orchestrat de Cetremaeor subliniere-i Coldea, Ghic având simplul rol de instrument. În Atenia, jurnaliștilor de la RTV în Realitatea. Ce unii dintre voi sunteți tuui de patronii votrii, în mod direct sau prin intermediul efilor votri, să medenigrai, de asemenea, ce alii dintre voi o face i ca secrete în ochii patronilor, din oportunism, fere ca acetia se vocea. Pentru cei din tâi am toată alegerea iar pentru ultimii tot dispreul. Mai există o categorie extrem de redus care, neavând alte repere, se lasă antrenai de trecei din primele două categorii. Pentru a cetia, din urmă fac următoarele precize. Imediat după alegerile din 2009 sunt pus sub acuzare pentru două bilete de avion pe care le cumprasem pe vinilor lui Nicolae Popa. <fie> se blochează toate conturile personale din ari se <fie> tăreintate conturile tuturor companiilor pe care le de deineam. armat de funcționari cu legitima ei de la ANAF ocup sediul Trustului Realitatea, unde paralizează întreaga activitate financiară administrativă începând cu prima sepetemână a lunii ianuarie 2010 până în septembrie 2010. Partenerii care cumprau publicitate în entitile grupului au primit atendionări ameninări de tipul, dacă mai dai vreun leu la realitatea, urmai voi. Pe acest fond îmi este prezentat Sebastian Ghi, care se ofer să se ocupe de managementul trustului, ocupându-se-i de finanarea acestuia. Câteva luni mai târziu, ii intrâns în de circa 100 de igani în armai cu bâtei securi în sediul reality. Aflat la vremea aceea în casa presei libere, îi de afară pe cei mai importanți jurnaliști ai postului, Oana Stan cu Adrian Ursu, i anunce din acel moment el este setepânul, iar eu nu mai am voie să intru acolo în nici membrii caului. Me interesezi aflu ce un anumele lui legiune este cel mai cunoscut i mai temut om de ce trei lumea interlop. Avea această faimă de pe vremea când asigura lintea cunoscutului restaurant din regie, Sforlei. Îl contactezi, accept să mi ajute. Împreun cu el me deplasez la casa presei liberei, fără să îndrâznească niciuna dintre gorilele lui Ghii să ne oprească, urmează sediul Reality. Intrme biroul lui Ghi. La vederea noastră începe să tremure de frichi, cu o voce subire, întreabă cum am urcat peste alte detalii ale discuiei ajung la momentul în care îi spun lui Ghice dacă mai vrea să menin contractul de management, Ion me va reprezenta în calitate de reprezentant al acționarului i va superviza toate deciziile începând cu acel moment. Dacă nu-i convine, sunt dispus să reziliez contractul pe loc. În cel moment a făcut aparia un cepitan de poliție, care ne-a spus ce este de la poliția capitalei și a fost sesizat acest paiul televiziunii. Realitatea a fost asaltat de o bandă de golani, care a petruns cu foră în sediu. I-am spus căpitanului ce banda de golani sunt doar eu i ce am venit în spaiul închiriat de la stat de ce trei televiziunea mea. În acel moment, Ghi, care încetase să mai tremure după ce l-a văzut pe polist, cu o voce plângcioasi se adresează cepitanului. Nu i adevărat, a intrat cu peste mine. I-a ameninat. Sediul este închiriat de firma mea Asesoft. Îi scoate un contract în care spaiul, unde realitatea funcționat de mai bine de 7 ani, prea pe numele Asesoft. Ferea mai intra în alte detalii. După vreo ori de discuire uesc se, mi impun decizia ca Ion să mere reprezinte i se supervizeze deciziile lui Guy. După vreo două luni are loc celebra în scenare din parcare, o tentativ de flagrant care i se înscenează lui Ionii care uiaz într-un ridicol atât de total încât nici măcar instana care face parte din calmul tactic al n a putut să le drept capte de acuzare. Eu fac rost de probe irefutabile care demască întreaga mascaradă. Drept urmare, sunt condamnat împreună cu Ion pentru un antaj care nu rezult de nicăieri. Mai mult chiar, fiind contrazis în totalitate de probele pe care le putei azi la dosarul cauzei. Aceasta este prima ticloie pe care patronul vostru a făcut-o în lecturi cu realitatea. Poate ce unii dintre voi îl admir pentru inteligența de care a dat dovadă begând doi oameni nevinovai la pucerie. În realitate, el n-are niciun merit. Întreaga opera iune a fost conceput de Maior Icoldea, folosind resursele departamentelor specializate din cadrul SRI, pentru a îndeplini ordinele date de Besescu. Ghina a fost altceva decât un instrument. Asumându-i ca prostul, din lecomiei ferese, îi dea seama, muri scuria. A doua vicloie a fost atunci când realitatea s-a mutat în sediul pe care l are i revalându se de contractul încheiat în mod ilegal pe spațiul realitatea din casa presei libere, a refuzat să predease echipamentele care nu îi aparțineau, folosind toate aceste echipamente, precum toate dotrile tehnice aflate în acel sediu, pentru a lansare TV. Astăzi, când medenigrai pentru a-i fi pepla, patronului vostru, o face i pe dotrile echipamentele furate de la mine, o face i pentru un ticlos complet lipsit de caracter. Valoarea bunurilor i amenajerilor de la acea dată de pia 40 milioane de euro. Patronul vostru nu este vreun beiat de tep, ci este un instrument al securitilor, foi destul de idiot încât să cread crea ce Maior l-ar putea ajuta în contul unor datorii trecute. Chiar dacă Maior era pe statul lui de plat, acum îi pelecea să se laude, greu de presupus ce, i va bega pielea în saramuri pentru unul ca la fel de improbabil este ce tot circul mediatic făcut cu familia Cosma îl va ajuta. La ANAF se află un dosar în care sunt documentate evaziuni ISP-leri de bani la în niveluri greu de imaginat, făcute de firmele lui Ghi pe vremea când era cu numele în actele ASESOVT. Acele fapte încă nu sunt prescrise e greu de crezut ce dnaul va închide ochii, urmarea antajului cu nutiu ce filmule din nutiu ce vie. Dat fiind faptul ce într-o prim fază a recunoscut public ce a fabricat probele în dosarul în care am fost condamnat, am decis să îi iert o parte din vin. Ducem va achita i banii pe care mi-a furat, voi uita ce există. Realitatea <sus> În viitoarea postare me voi adresa i jurnalitilor de la realitatea, spunându-le cine sunt cu adevărat cei care se dau patroni acolo. Despre cum au ajuns în pozia asta se va putea vedea în actul de sesizare a instaniei care urmează să fie făcut de cetredna, scrie Sov pe Facebook.